جی کہہ رہی ہے کہ گڑیش بھگوان کی گردن کٹ گئی ہاتھی کا سول بٹھایا فٹ بیٹھ گئی ہمارا یقین نہیں آ رہا ہے جی یقین نہیں کر رہی ہے ہمارے بھائی یقین کر رہے ہم نے کہا کوئی بڑی بات نہیں چلو ہاتھی کی گردن کاٹی سوڑ جوڑ دیا زندہ ہو گئے یہ واقعہ ہمارے یہاں پر بھی ملتا ہے مسلمانوں کو برا مت مانتا یہ واقعہ ہمارے یہاں ہے شنکر بھگوان نے کس کی گردن کاٹی اپنے بیٹے کی کس کی کاٹی اپنے بیٹے کی کس کی گیش کی اور یہاں کس کی گردن کاٹی حضرت ابراہیم نے گردن کاٹی حضرت اسماعیل کی وہاں باپ نے بیٹے کی گردن کاٹی یہاں بھی باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی مہینہ بھی قربانی کا رہا ہے اور میرے بھائیوں کمپیریزن دیکھیے فرق کیا ہے ہندو بھائیوں کیا ہے ڈالٹا کیا ہے ہمارا قرآن سے لو ہمارے قرآن نے اصلی کو الگ کر دیا ڈالٹا الگ کر دیا قرآن نے کہا ہے گردن کاٹی ضرور تھی کٹی نہیں تھی جڑی رہی آپ کی کتاب کیا کہتی ہے گردن کٹ گئی پھر زندہ ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کیا کہا ہاتھی کی گردن کاٹ کے جوڑا گیا یہاں ہاتھی کے کرنے کا ذکر وہاں دمبے کے کرنے کا ذکر میرے بھائیوں کمپیریزن کیجیے آپ یہاں باپ نے بیٹے کی گردن کاٹی وہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چری چلائی یہاں یہ کہ چھری چلی نہیں وہاں یہ کہ گردن کٹ گئی وہاں یہ کہ گردن کو جوڑنے کی ضرورت پیش آئی زندہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہاتھی کی گردن کا تھی. لیکن گویش کو زندہ کیا یہاں یہ کس لہٰذا اسماعیل کرتا نہیں زندہ رہا پہلے سے زندہ رہا اور ہاتھی کے وہاں کرنے کا ذکر ہے تو یہاں دمبے کے کرنے کا ذکر ہے کہتا ہے ہم تم نے جدائی ہوگی ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی فرق اتنا ہے کہ تمہارے یہاں گردن کٹ گئی ہمارے یہاں کٹی نہیں تمہارے یہاں یہ ہے کہ ہاتھی کاٹا گیا ہمارے یہاں دہا گیا اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہاتھی کو کاٹنے کے بعد بھی کوئی ہندو ہاتھی کا دودھ نہیں پیتا اور مسلمان اللہ کا شکر ہے کہ جتنی چیزوں کا گوشت کھاتے ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی اتنی ہی چیزوں کا دودھ بھی پیتے ہیں مسلمان جتنے جانور کھاتا ہے جاؤ تلاش کر ڈالو ہندو بھی اتنے ہی جانوروں کا دودھ بھی پیتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے جانور ہمارے یہاں حلال ہیں وہ تمہارے یہاں پر بھی حلال ہیں اور مسلمان بکری کھاتا ہے ان کے یہاں بکری کا دودھ بھی حلال اور مسلمان اونٹ کھاتا ہے ان کے یہاں اونٹنی کا دودھ بھی حلال مسلمان بھینس کھاتا ہے ان کے یہاں کا دودھ بھی حلال مسلمان گائے کھاتا ہے ان کے اس کا گائے کا دودھ بھی حلال مسلمان گدھا نہیں کھاتا ان کا دودھ بھی ان کے یہاں حرام مسلمان سور نہیں کھاتا اس کا دودھ ان کے یہاں حرام مسلمان جن جانوروں کو نہیں کھاتا ان کا دودھ بھی یہ نہیں پیتے مسلمان جن جانوروں کو کھاتا ہے ان کا دودھ بھی یہ پیتے ہیں میرے ہندو بھائیوں مشکل بہت پڑے گی برابر مقابلہ برابر کا ہے میرے بھائیوں اور تو صحیح کتابیں تمہاری ہیں کسٹ نمبر تمہارا ہے باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی اور میرے مسلمان بھائی تم بڑی تعداد میں ہو تم بھی سن لو کہ سب سے پہلے قربانی آدم علیہ السلام کے دو بیٹے اس حابیل اور قابیل نے دی تھی حابیل کے لیے لیفزا گام کی لڑکی سے شادی کر دی گئی اور قابیل کے لیے اکلیما سے شادی کر دی گئی اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اس لیے حابیل کی شادی اقلیمہ سے نہیں تھی اور قابیل کے ساتھ لیوزا پیدا ہوئی اس لیے قابیل کی شادی لیوزا کے ساتھ حرام تھی شریعت آدم کے اندر ذرا غور کرنا میرے مسلمان آدب کی شریعت میں یہ تھا کہ ایک سال یہ لڑکا لڑکی پیدا ہوئے پیدا تو اس لڑکے کی شادی اس لڑکی سے اور اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دی جاتی تھی یہ دستور چلا یہ دور چلا یہاں تک کہ حابیل کی شادی لیپزا سے کر دی گئی اور قابیل کی شادی اخلیما سے لیپزا بڑی خوبصورت لڑکی تھی حابیل نے کہا نے کہا کہ میں تو لیوزہ سے شادی کروں گا کیونکہ میں اس کے ساتھ پیدا ہوگا ہوں کہ حادم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا بیٹے تم قابیل ہو لیوزہ کے ساتھ پیدا ہوئے ہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہاں تمہارا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہو گیا حابیل نے کہا مجھے منظور ہے حابیل نے کہا مجھے منظور ہے قابیل نے کہا مجھے منظور نہیں اوپر سے حکم ہوا قربانی کرو دولوں نے قربانی پیش کی حبیل گیہوں کاشتار تھا یہ اناج گلے کا بونے والا تھا اس نے اپنی کھیتی میں سے بہت ہی برے قسم کا ردی قسم کا خراب قسم کا اناج نکالا اور اس کو قربانی کے لیے پیش کیا اللہ کے یہاں یہ قربانی بری اور ردی قسم کی تھی قبول نہیں ہوئی حابیل یہ بھیڑ بغیروں کا چرانے والا تھا اس نے موٹا سا دمبا نکالا اور اس دمبے کو زمین پہ لٹایا اس وقت کسی بھی چیز کے قبول ہونے کی یہ علامت تھی کہ آسمان سے کوئی آگ آتی تھی اور وہ آگ زمین پر آ کے اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی تب یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی یا یہ طریقہ تھا کہ وہ چیز زندہ آسمان پہ اٹھا لی جاتی تھی قابل کے بارے میں زیادہ معتبر طریقے سے یہی ملتا ہے کہ اس نے جب اپنی ڈمبے اور بھیڑ کو جب لٹایا سوری چلانے کے لیے تو اس کا دمبا زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا زندہ یہ دمبا آسمان پہ چلا گیا اور جنت میں چرتا رہا ایک لمبی مدت تک جنت میں چرتا رہا اور آدم علیہ السلام کے انتقال کے چالیس سال کے بعد جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سلام کو بھیجا ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا ابراہیم سے کہا یا انی بریا انفیل منامی کا فندر اے, اے میرے بندے ابراہیم میں تس سے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہوں اور بیٹے نے بیٹے سے باپ نے کہا یا بنیا المنام اے میرے بیٹے اللہ مجھ سے تیری قربانی مانگ رہا ہے بیا بان جنگل کیا بھی نہیں چاہتی جنگل خاموش ہے اس میں وہ تل جبین باپ نے اسماعیل کو پچھاڑ دیا زمین پر اور میرے بھائیوں غور کیجئے باپ نے زمین پر اسماعیل کو پچھاڑا بیٹا چیحا ابو چاند میری گردن پہ छुरी چلانے سے پہلے میرے سر کے نیچے چادر رکھی ہوئی ہے اس چادر کو نکال لو کیوں کی جب آپ مجھے زبا کریں گے تو یہ چادر خون میں चादर گی اس چادر کو نکال لو جب میں زبا ہو جاؤں تو اس چادر کا کفن بنا کے مجھ کو ایک گڑھے میں گاڑ دینا بیٹا چلایا ابو جان میں तो جب چلائیں گے آپ تو میں تاپوں گا پڑ پڑاؤں گا ارے ابو جان میرے ہاتھوں کو اچھی طریقے مولویوں شرم کرو شرم آگے مولویوں نے نمک مرچ لگایا کہ باپ نے پٹی باندھی بیٹے نے پٹی باندھی میرے بھائی کمال یہ نہیں تھا نہ کسی حدیث میں آیا کہ باپ نے پٹی باندھی بیٹے نے پٹی باندھی اور کمال کیا رہ گیا اگر باپ بھی پٹی باندھ کے بیٹے کو سیوا کرے تو کمال نہیں رہ گیا کمال تو اس وقت تھا جب ابراہیم کی آنکھیں کھلی تھی اسماعیل کی آنکھیں کھلی تھی باپ بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا بیٹا باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا باپ کی محبت بیٹے کے دل میں جوش مار رہی تھی اور بیٹے کی محبت باپ کے دل میں جوش مار رہی تھی لیکن اس کے باوجود زمین بھی خاموش آسمان بھی خاموش سمندر کا پانی بھی چمبش نہیں کرتا درختوں کے پتے بھی نہیں ہلتے فرشتے بھی رو رہے اللہ اپنے بندے سے اتنا سخت امتحان لے رہا ہے اللہ نے کہا اے فرشتو تم تو کہتے تھے زمین میں خون بہائیں گے دیکھا میرے بندے خون بہا رہے نہیں میرے بندے میرا حکم مان رہے ہیں فرشتے روئے زمین چلائی اللہ میں کیسے اسماعیل کے خون کے قطرے برداشت کر سکوں آسمان چیخا اللہ میں اسماعیل کی روح کے لیے کیسے آ دروازہ لوگ اس, اس کی روح کو لوں میرے بھائی غور کرو کہ جس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں خلاف طبق کو اس واقعے کو دیکھ رہی تھی اس وقت ابراہیم کی چھری تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی یہاں چل رہی تھی پیچھے بھیڑ کی آواز آ رہی تھی ریموٹ کنٹرول یہاں دباؤ اثر ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے اور آج بتانے کی ضرورت نہیں ہمارے امیروں کو معلوم ہوگا ہمارے دولت مندوں کو معلوم ہوگا ان دولت مندوں کو معلوم ہوگا کہ جن کی لڑکیاں انگلینڈ کے ماحول میں پل رہی ہیں کے ماحول میں نہیں انگلینڈ کے ماحول میں صبح ماروتی لونا اٹھائی ڈیڈی میں, میں دیوالی سے پہلے آتیش بازی چھوٹ رہی ہے شادی سے پہلے ولی میں ہو رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم میرے بھائیوں بمبئی کے ریکارڈ ہے بمبئی کا ریکارڈ اور دوسری جگہ کا ریکارڈ میں پیش نہیں کرتا ہوں بمبئی کا ریکارڈ سال میں ایک سال میں ایک لاکھ لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بنتی ہے مائیں میرا ریکارڈ نہیں بمبئی کی ہائی کورٹ کا اس مہاراشٹر کی ہائی کورٹ کا ریکارڈ ہے مہاراشٹر کی ہائی کورٹ کا ریکارڈ ہے جا کے دیکھنا ہو تو میرے پاس پارلیمنٹ کا سبوت رکھا ہوا اس کو دیکھ لیجیے گا میرے پاس پارلیمنٹ کا سبوت رکھا ہوا اس کو دیکھ لیجیے گا ہر سال کتنی لڑکیاں جہیز کی وجہ سے ماری جا رہی ہیں ایک لاکھ لڑکیاں کیا ساری کی ساری لڑکیاں غیر مسلموں کی ہوں گی کی مسلمانوں کی بھی ہوں گی اور ان کی بھی ہوں گی جن کے بڑے چالیس چالیس دن کا چلا کر کے آئے ان کی بھی ہوں گی ان کی بھی ہوں گی جو ہماری طرح آٹھ آٹھ سال مدرسوں میں پڑھے مولوی ہے کون مولانا بیٹی کیا پڑھ رہی ہے دی آر ایم اے میں ایم اے کر رہی ہوں لڑکی ایم اے کر رہی ہے ہم باپ نے کہا بعد میں چلا کیا بیٹا ہم بھی مولوی ہم نے کہا میں مولوی ہوں میں اپنی بیٹی کو نہیں روک پایا یہ بھی بچارا چالیس دن کے چلے میں گیا یہ بھی نہیں روک پایا اور یہ نبی کی تعریفوں میں دن بھر مست رہنے والا اور نبی کے نام پر انگوٹھوں کو چوننے والا یہ بے یہ بھی نہیں روک پایا یعنی آج پورے دنیاوی سطح پر اہل حدیث کی لڑکیاں بھی گھوم رہی دیوبندیوں کی اور بریدیوں کی بھی اور میرے بھائی دنیا میں سب سے زیادہ آپ ہیں پھر دیوبندی بھائی ہیں پھر اہل حدیث ہیں ہم ہی لوگ نہیں روک پائے تو کون روکے گا ہم ہی لوگ نہیں روک پائے تو کون روکے گا اور یہ مت سمجھ لینا کہ ہم چالیس دن کا چلا کر لیں تو ہماری بیٹیا جو چاہے وہ کریں اور ہم یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مولوی بن گئے تو ہماری بیٹیا جو چاہے کریں اور سنا دنیا میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے سمجھتے ہو کس کا ہے آمینا کے لال کا ہے اور جراب رسول اللہ کا ہے جس نے خود فرمایا کہ مجھے उम्मेहानी سے جبر لے کر گیا کون جبر لے کر گیا اور کتنا اونچا مکان تھا اس کا سنو میرے بھائی ام کے مکان سے لے کے گیا میں براک میں بیٹھا میں نے کہا جبرہیل سے جبرہیل مجھے کہاں لے جا رہے ہو دیکھا بیت المقدس آ گیا جبراہیل نے کہا میں یہاں لے کے آیا ہوں میں نے پوچھا جبرہیل یہاں کیوں لائے ہو جبرہیل نے کہا محمد میرے رب کا ہو کہ میں یہاں لے کے آیا ہوں میں نے لوگوں کو دیکھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا سفے لگائے ہوئے ہیں لائن سے کھڑے ہوئے ہیں میں نے کہا جبر یہ کون لوگ ہیں جبرحیل نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کر تج تک آئے محمد جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے یہاں موجود ہے سب نے سفے لگا لی ہے پوچھا جبرحیل یہ لوگ سفے کیوں لگا رہے ہیں کہا یہ لوگ نماز اللہ کے نبی فرماتے میں نے پوچھا جبرائیل نماز پڑھنے کے لیے سفے لگائے ہیں انتظار کس بات کا ہے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے جبرائیل نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کون کہہ رہا ہے نبی نبی مدینہ کہہ رہے ہیں میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا میں نے پوچھا جبرائیل کس کا انتظار ہے جبرائیل نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا مجھے آگے بڑھایا صفوں کو چیر دیا چیرتے ہوئے مسلح پہ خلا کر دیا اے محمد سارے نبیوں کو تیرا انتظار ہے آج سارے نبی تیری اختدام میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اتنا بڑا درجہ تھا کس کا میرے نبی کا اور قرآن کیا کہہ رہا ہے تو سمجھو ہمارا مولوی کیا کہتا ہے اپنا باغ میرے نام کر دو. میں جنت لکھ کے دے دیتا جنت تو لے لے. قبر میں مرتے وقت آج پرچا رکھا جانے لگا اللہ یہ اتنے اتنے نیک کام کر کے مرا ہے وہ اللہ جانتا نہیں میرے بھائیو سننا اتنا اونچا مقام میں کس کا انتظار کر رہے ہیں مسلم تجھے خلا کر دیا سارے نبیوں کو تیرا انتظار ہے اتنا بڑا نبی کیا کہہ رہا ہے قرآن کہلوا رہا ہے اللہ کہلوا رہا ہے قل کل اے نبی کہہ دو کیا اے نبی کہہ دو کہ میں اپنے نفس کے لیے ہاں میں اپنے نفس کے لیے نفلا ذلّہ نہ نفے کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں آئے نبی کہہ دو کہ میں اپنی ساتھ کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں آئے نبی کہہ دو کال انبی کہہ دو کہ بے شک میں لا نفع ولا ذرہ نہ کلینی عمل ام لا املکو لے نفسی ذلا نفا میں اپنی نفس کے لیے میں اپنی ذات کے لیے نہ نفے کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں اور جاؤ ترجمہ تم دیکھ لینا میرا نبی اتنا بڑا درجہ رکھنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے لے نفسی نفا والا ذلح کہ آئے نبی کہہ دے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہ نفے کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں میرا نبی اپنی ذات کے نفے نقصان کا مالک نہ ہو ما یفا لوبھی وکم کل تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہوگا لادری میں نہیں جانتا اللہ کے نبی کہہ رہے اللہ قرآن میں ہے لادری میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ کیا ہوگا یہاں میرا مولوی کہتا ہے اپنا بھاگ دے دو جنت جب میں لکھ کے دے دیتا ہوں یہ ہے توہین میرے بھائیوں جنازہ نکالا ہے آج توہین کا تو میرے ہندو بھائیوں تمہیں بھی سمجھا دیا میرے مسلمان بھائیوں تمہیں بھی سمجھا دیا لیکن یہ ساری سمجھداریاں اس وقت آئیں گی जब हम चंद मिनट किताबों में भी निकालेंगे और चंद मिनट किताबों में हम कब निकालेंगे जब ये टीवा अपने घर से फोड़ेंगे ये टीवा रंगीन टीवी और जितने हाजी उतने घर में उस सबसे ज्यादा जितने बड़े बड़े हाजी है ना उनके घरों में सबसे ज्यादा टीवी मिलेगा और मैं समझता हूं कि बंबई में जितने अमीर लोग हज करने के लिए जाते हैं अमीर लोग और हज करके आते हैं حاجیوں کے گھر میں بھی یہ, با, یہ, با, یہ, با, یہ, با, یہ بلا سب سے زیادہ ملے گی اپنے بیٹوں سے منع نہیں کرا پاتے ہیں. اپنے بیٹوں بولے آج کل کا ماڈرن ماحول ہے میں کیسے منا کروں میرا بیٹا نہیں مانے گا ابھی بیٹا نہیں مانے گا چند دن تو اپنے بیٹے کے روٹی کھانا چھوڑ دے دیکھ تیرا بیٹا کیسے نہیں مانتا اپنے باپ کو باپ کو یہ کہنا پڑے گا بیٹے ٹی وی لائے کہ ہم نہیں آئیں گے باپ کیسے کہہ دے اتنے پچیس سال نے پالا پوسا کما کما کے کھلا رہا اس ٹیلیویژن جیسی چیزیں جب تک ہمارے گھروں میں رہیں گی علم نہیں بڑھ سکتا تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی مسلمانوں خور کر لو. جاؤ پورا, معاشرہ دیکھ دالنا, تلاش کر ڈالنا آج, آج موجودہ دور کی حکومت نے بھی ہمارے بچوں کو تعلیم سے روکنے کے لیے بھی ٹیلیویژن کی جاتی ہے تاکہ بچے نہ پڑھے نہ اتنے پڑھیں گے نہ اتنی نوکریاں ہمیں دینا پڑے گی نوکریاں کس کو مل رہی ہیں لڑکیوں کو مل رہی لڑکیوں کو میرے اپنی لڑکیوں پر کنٹرول کرو ورنہ قیامت کے گئے تمہاری بیٹیاں تمہارا گریبان پکڑے گی یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ویسے اور بھی باتیں ہیں نبی اکرم کی محبت پر کہ ان لوگوں